Всім привіт. Ми сьогодні будемо робити піцу. І ми будемо сьогодні показувати, як зробити піцу в домашніх умовах з того, що у нас є. Наш рецепт. Да. Перш за все, беремо основу для піци. Уже чуть-чуть ми туди заготовили Кетчупа. кетчуп і майонеза. і майонеза. Значить, це наші продукти. Сир, калба... сосиска і огірок. Так, беремо. Беремо, де наш Ось. кетчуп, кетчуп. Так. на піцу, наносимо на, на піцу кетчуп, да. нанесли Размазуємо. кетчуп разом з майонезом, да. кетчуп Размазуємо. і майонез. Значить, вкус піци буде залежати від цієї кількості основи, від оцеї кількості самого кетчупа. кетчупа, тому що воно придає пікантності і вкусу. Так, розмазали, окей, так, тепер ми, тепер ми беремо, значить, тепер у нас буде колбаска, сосіська наша, сосіська, оскільки піца це таке, таке, е, такий продукт, е, який получився в результаті того, що не було чого їсти, і з остатка, от у нас остатки є, у нас все, у нас все одна сосіська, у нас все, чуть-чуть на було кетчупа, чуть-чуть майонеза, о, все, сосиски. Also, да. Ми, звісно, ще взяли огірок солений. І взяли чесничок, да. mm. І взяли чесничок. Я думаю, що воно десь вкуснішого, воно десь трошки такої нотки якоїсь. Yeah. Цікавої нотки дасть. Наші огірочки викладаємо, теж пици. Піце... Його не повинно бути багато, але не повинно бути мало, скажімо так. О, і наш часничок красивенький. Сюди, сюди, сюди, комусь попаде. Кому попаде, тому буде презент. <різь> О, тепер ми ще часничок чуть-чуть поріжемо, щоб кожен попробував, щоб попробував. <різь> Все, тепер притрушуємо і притрушуємо нашим сиром. Спочатку трохи, а потім ми достанемо і ще насипамо. Я насипам, думаю, що ми значніше. не будемо багато. Ми зробимо. Ну, якщо щоб хочеш, хочеш більше, зробимо більше. Також і бить. Зробимо да. так, щоб, щоб він тягнувся. Він такий да. вкусний, коли тягнеться, то вкуснятина така виходить. Все, є. Несемо в печку. О, ставимо. У нас температура зараз.. Показала? Угу. Все, закриваємо. І залишаємо на 15 хвилин. Хочу показати, звідки ми брали наші красиві чеснички. Ось у чесничок. Ось і наша піца готова.